Вибух пролунав о 9:20. З вікна своєї квартири в сусідньому будинку це бачив Олег Колос. У під'їзді, де стався вибух, мешкають батьки чоловіка. «Це не описуємо. Це було 2 секунди. Воно як жахнуло, це як, як булька на воді, як я не знаю, як мильний, ви ну, як, як, як, як простий шарик. Ну, як шарик, взяти голкою пробити. Отак, це за секунди було. Я аж насраку всі у себе в квартирі. Так увалило. Ну, я зрозумів, що це все діло відбувається у батьків у під'їзді, я побіг туди, ми вивели дітей, там, ну, хто там, 2-й, 3-й етаж, повиводили всіх, кричати, я ні, поліз ні, до батьків, перемоги, а вони да, а вони вивернули, лісничні марші упали так, що я просто не міг до батьків пролізти. Все, почали, всіх ну, позвонили, всіх почали визивати МЧС і так далі, і вже потім спасли батьків, достали. За словами Олега Колоса, у його батька відкритий перелам руки. Він в лікарні. Інші двоє евакуйованих знаходилися у шоковому стані. За попередньою інформацією, в одній з квартир стався вибух газу. Вибухом зруйновано дві квартири на п'ятому поверсі і дві квартири на четвертому поверсі. Ми через кришу даного п'ятиповерхового будинку на наш співробітників. Потрапили в квартиру, яка була не зруйнована, надали там допомогу, зараз стану здоров'я людей нічого не загрожує. П'ятий етаж – сім'я благополучних людей. Вступна квартира, виходить, бабушка з дедушкою жила. мабуть, це щось вот з ними, може бути, случилось. Дедушка слабо ходив, бабушка теж. Ну, люди дуже пожили. За словами міського голови Нової Одеси, у будинку мешкають 54 людини. Їм запропонували тимчасово розселитись у гуртожитку місцевого ліцею. «Чотири квартири ну, – це зруйновано повністю, але ж постраждалі квартири, ви бачите, їх набагато більше, в яких неможливо буде проживати». «Пропонують ліцей в які там умови жити. Розумієте? Я туди точно не піду, не знаю хто, він, з моїх сусідів ніхто не хоче дійти». Проблеми з газом у даному будинку не було, говорить Олександр Поляков. «Фактично у нас люди, вже всі пройшли підготовку до опалювального періоду, укладали договори, укладали договори на технічну експлуатацію ну, внутрішніх газопроводів». Внаслідок вибуху двоє людей госпіталізовані до лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Одна людина перебуває у Новоодеській центральній районній лікарні. Літній чоловік, що мешкав у будинку, помер від серцевого нападу. О 16.45 рятувальники спустились з четвертого поверху тіло загиблої жінки. На місці працюють рятувальники, медики, представники поліції, Нацгвардії. Загалом 184 людини. Завали продовжать розбирати протягом ночі. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.